У вже новорічний настрій? Це не новорічний настрій, а хочеться його зробити так трошки. Мені навіть самому трошки це передає якоїсь не знаю, атмосфери, джайвих більше. Що з новорічними святами, поки не ясно. То нас закриють, то не закриють. То закриють, але не точно, то вже точно закриють. А можливо, на момент виходу цього відео ще щось зміниться. Але давайте дізнаємося, як люди готуються до повного локдауну і чи взагалі вони готуються до нього? — Які у вас плани на новорічні свята? — Звичайні салати робити, з густей зустрічати. — Гостей? Тобто до повного локдауну ви не готуєтесь? — Ні, ну ми ж там якось трохи моніторимо стан наших рідних, близьких, друзів. — Скоріше, баньку зніму. Для цього, звісно, хотілося поїхати, ну, полетіти в Єгипет, наприклад. Але, варіта, це вийде зробити, відповідно з того, що ввозможен локдаун. — А баньки будуть працювати при локдауні? — Ну, якщо дуже хочеться, то так. Да. Все працює на самом деле. Треба знати, де. Роботи. Як вже повний локдаун? Це вже робочий день. Можна вдальне працювати. Скоріше, вдома будемо празнуватися. Нікуди не підемо. Та ні, який вдома сидять, мабуть. Карантин всі діла. Не знаю, буду вдома, напевно, сидіти. Працювати не буде. Можливо, і буду. Но це не точно, може трошки. Минулого разу, коли у нас був повний локдаун, карантин. Казали всі, що кур'єри дуже класно піднялися. Ви чекаєте другий локдаун? Чекають тільки через те, що а, буде менше людей, і мені буде простіше йти повз них, якби. Як готуєтесь до локдауну? Да нікак, ніби роботу просто знайти, хоча б. Ні. А як треба готуватися? Я не знаю, а ви купуємо минулого разу? Закупалися всі, туалетний папір згрибали. є. Я думаю, ми не будемо сидіти годи в локдауні. Та я військовий, я особливо не готуюся. Що скажу, то я буду робити. Деньги коплю, стараюсь менше тратити. Знаю, що буде, як було. А було не дуже. Е, чесно кажучи, ще нет. Ні морально, ні фізично, ні як? Ну, морально завжди готовий. А, ви, ви завжди готові <су> до того? вже підготовили, вже ж було таке. А ви вже собі склали список продуктів, якими треба закупитись? Ну так, да. вже ж грядуть свята, тому це вже давно, якщо чесно, це все вже і закуплено. Другий локдаун, вдруге, він лякає більше чи менше? Ну, думаю, буде більше лякати, тому що пройдуть свята, всі кошти, які були там притримані на якийсь період, це все буде ісякне, і тому, думаю, ще буде складніше, ніж перше. Мабуть, менше. Ну, бо вже пройшли, знаємо, що це таке. Тим більше сказали, транспорт буде працювати. Де? Только. Знаю, так казалось. Он, наверное, не пугает, а больше же чувствуется усталость от него. То есть не пугает локдаун, но болеть очень не хочется. Тем более, что это достаточно опасно. Сколько вы готовы просидеть в дом? <свист> я не готова, но буду сидеть сколько нужно. Да не, не, ну, на три недели. Это не так, как было весной, конечно. На весну так же казалось, но это правда, строжка да. да не, я думаю... Дочка на работе с мужем, так я хоть вышла. А так я сижу дома, меня никуда не пускают. Ну, 80 лет человеку. Ну тут тобто, у вас, в принципе, и так. Своеридный локдаун, продукт. Говорите, да, самостоятельный. Дома, конечно. Сижу в основном и все. Я не ощущаю этого, поэтому я не могу сказать, бывает ли что-то или нет. Работа у вас не, не заканчивается, причем. Не, yeah. yeah. охранять, Як вона може закінчуватися, якщо треба охоронити, в і все інше? Як думаєте, цього разу також будуть туалетний папір гребти з полиці чи щось інше піде вхід? <рес> думаю, розшириться цей список, тому що грядуть свята. Тей же Новий рік, Різдво і там і старий Новий рік. Я думаю, так. Да. Будут разбираться все. Я не знаю. Я не покупался, у меня нормально. Я купился 4 ролончика, и мне худилась. Все думку вызывали, потребован нам зараз локдаун? Нет, ну я вообще против, был изначально, я вообще против всей этой движухи с коронавирусом, с масками и со всем остальным. Я считаю, что все это. Я ношу, ну, вообще, нет, ну, заставляют. Людей, що такі, по закону, не положено, да? Ну, я, я, я, вже, я вже все, я вже, в мене тут тієї агресії, раніше не була, прям раніше я дуже агресивно к этому относивився, зараз Ну, добре, окей, чувак, я одяг маску, все, відстою. Я думаю, що це потрібно. Інше питання, чи є можливість у людей сидіти вдома, не працювати і е, отримувати свою сім'ю за щось? Що ж потрібно? Ну, думаю, скоріше да, чи ні транспорт будет работать, що зміниться, как люди будут ну, так само тактики? Ну, ну да, это я тоже в этом не совсем вижу логики. Все закрывают, а транспорт работает. Мне кажется, давно ну, надо было э, сделать жесткие методы, для того, чтобы было меньше заболеваний. Тяжело сказать. Я не знаю, с кем бывальными вопрос. Ну да, вы сможете удаленно, да, работать, но одно. Ну да, да. С точки зрения эпидемиологии, Да, нужен. С точки зрения там, малого бизнеса и всего остального, понятное дело, это очень большой ущерб для экономики. но ну, и это очень плохо и неприятно, поскольку, грубо говоря, происходит э, зомбирование, скажем так. Нас заставляют делать то, чего бы мы не хотели, скажем так. Но, с другой стороны, вроде как это может помочь. Вы верите, что это поможет? Если бы все делалось грамотно всеми людьми на 100%, хотя бы даже 95%, то это помогло бы. Да? Що ви збираєтеся робити на новорічні свята і яка ваша думка щодо повного локдауну, пишіть в коментарях.